אמרתי לכם שנוסחות הכי חשובות שעליכם להכיר בתרמודינמיקה ושיעזרו לכם להצליח ברוב הבחינות שלכם בנושא זה Genesis is כפול נפח שווה לקבוע ושלחץ כפול נפח חלקי טמפרטורה שווה לקבוע כשהם משתנים, הלחץ ההתחלתי כפול הנפח ההתחלתי חלקי הטמפרטורה התחלתית שווה ללחץ הסופי כפול הנפח הסופי חלקי הטמפרטורה הסופי והנחה שאין שינוי באנרגיה של המערכת להתעסק בזה בהמשך. הנוסחה נוספת שלכם להזכור היא שלחץ כפול נפח שווה ל-n כאשר n הוא מספר המולים. מול הוא מספר כמו תריסר, אך מול הוא מספר גדול מאוד. 6.022 כפול 10 וחזקת 23 כפול r. קבוע r הוא קבוע של גז. הוא שווה... הוא שווה ל-8.31 ג'ל פר מול קלבין. למינת לא לטעות, צריכו קודם כל להפוך את הטמפרטורה לקלבין. בואו ננסה לפתור שאלה בנושא זה. בואו נגיד שיש לנו בלון שנפחו 1 מטר מעוקב. זה בלון מאוד גדול. תבדמיינו מטר מעוקב, ותראו כמה הוא גדול, הנפח הוא מטר מעוקב, והלחץ שווה ל-5 פסקל, שזה ניוטון למטר מרובה נגיד שהטמפרטורה היא חמה בצורה סבירה טמפרטורה 20 מעלות צלזיוס נגיד שהבלון מלא בהליאל שאלה היא כמה מולקולות של הליום יש בבלון בואו נציב במשוואה יש לנו את הלאחת שהוא 5 נכתוב את היחידות אני איפה לא עושה את זה אבל צריך לעשות את זה לבחינה ניוטן למטר מרובה אפילו לנפח שהוא 1 מטר למספר המולים N כפול כבורה גاز אוניברסלי 8.31 ונקדש ששים וחד גאל פה מול Kelvin. כפול התמperature. זיכרו אני חוסר ממדגיש. אפכו תמיד התמperature ל Kelvin. כל התמperature בציליזיוס תוסיפו לה מ- time שבעים ושלושה. תוסיפו מ- time שבעים ושלושה זה יש לי 5 כפול אחד. ומתי בריבום יתמצםים 2 רמת המקובים היא 0.7 מטר, ניוטון כפול מטר שווה לג'ול, 5 ג'ול שווה ל-N מולים כפול 8.31 ג'ול פר מול קלווין. 2 קלווין ניסתרצמים אז יש 8.31 כפול 293 1.01 כפול 293 שישווה ל הספינה הבאה מוצאת שום רגון קדוש מונין שלוש ג'אול per מספר המולים נחלק את שני אגפים של המשוואה בזאת. היחידות המרות לאתרים. יש לנו ש- n שווה ל- 5 כפול 1 כפול אלפי מרבamos לשים לב אבן כודש מונש עלוש. מחלקים בזה, היחידות מתפכות מול פירגאל, הפירגאלים יצמצמים. אז יש אחרלי כחמש בזה, וזה יתן לנו את מספר מול. ניקח התועчи של מה שיש כפול אני אקבל 0.0021 מולי. זה שווה ל-0.0021 מולי. זה נראה מספר קטן, אך נחשב מהו מספר מולקולות. אני אפנה קצת את הלוח כדי לכתוב את מספר אבוגדרו. קראתי לזה קודם מספר אבוגדרו? אה... איך אה... שר... נראה לי שלא. מספר אבוגדרו הוא מספר המולקולות פר מול. מספר אבוגדרו שווה 6022 כפול 10 בחזקת 23 מולקולות פר מול. המolecules ממחנה זה מולרים אפשר ליקוט זה יש אנחנו F S ניקודה F S F S שתיים אחד מולרים כמה מולקולות יש כאן אני מחפירה F מספר המולקולות per mol מול, זה מולרים כ מספר אבוגדור, שזה מולקולות פר mol מול. זה מולקלות, זה מוליים, ולא קדאי שכתוב זה למפורש. אז המוליים מיצטמצמים, ניספּר אבוקדו ושש נקודה F S time כפול SER בחזקת 23, פוניסקוזות, נחפير ב F S F זה שווה ל כפול 10 בחזקת 23. מלא. זה F נקודה 0.0126 אחד טائم דבר כמו אחד נקודה טائم שes, קפول מה זה? זה 10 במינוס 2, 10 במינוס 1, זה 0.1, זה 10 במינוס 2. יש לנו 1.26, 10 במינוס 2 כפול 10 בחזקת 23, נחבר את המערכים מקבל 10 בחזקת 21. זה 1.26 בעוד 19 אפסים בהמשך. או בערך בעוד 21 אפסים בהמשך. זה מספר של הליום שיש בבלון. זה לא כל כך קשה. החלק הקשה הוא לזכור את נספר אבוגדור. תקבור האוניברסלי של הגש 8.31 ג'ר פר מול קלווין, לזכור להפוך את הטמפרטורה לכלווין, ולוודא שהיחידות מתאימות. לפעמים זה יכול להיות מתא. אולי תקבלו את הנפח בליטרים, ויהיה לחם הפכותו למטרים מורכבים לפני הצבא. אתם עלולים לקבל את הלחץ באטמוספרות או בבר, אז יהיה לחם לדעת איך הופכים את זה שזה ניוטון, למטר מרובה, מעבר לכך עליכם להציב את המספרים בנוסחה, לעסוק במתמטיקה המייגעת ולטפל בוקטיב מדעי. מקווה שהדוגמה עזרה להעביר דברים, ונתראה בסרטון הבא.